أهلا بكم في عالم متقدم جدا عالم تحكمه التوازنات وتدل عليه العلامات. فمن خلال الغيوم نعلم أن هناك احتمال لهطول الأمطار أو هبوب العواصف وبرؤية الدخان وشم رائحته في الهواء نعلم أن هناك حريقا أو خطبا ما وأما بالنظر إلى أجسادنا وحياتنا والعالم من حولنا نعرف أن هناك خالقا عظيما لها وبدون أن نرى ففي هذا الوجود الذي نعيش فيه دوماً ما تكون هناك علامات تدل على ما هو قادم أو ما هو موجود فمن خلال هذه المعطيات يمكننا وبكل بساطة توقع التكنولوجيا التي ستكون في المستقبل بناءً على ضوء الحاضر الذي نعيش فيه بعدما أصبحت التقنية اليوم العصب الذي يربط بين الواقع الحقيقي والافتراضي فقبل مئة عام من الآن كانت أغلب الأمور التي نعيش فيها اليوم ضربا من الخيال ويصعب تصديق أنها ستكون متوفرة بهذا الشكل الكبير ولكن الأمر الذي أصبح أكثر رعبا منها هو سرعة التقدم التكنولوجي في عصرنا الحالي فلم نعد نقول ماذا ستكون التقنية في المستقبل بل أصبحنا نقرأ بشكل شبه يومي عن اختراعات جديدة وتقنيات متطورة لم تكن موجودة قبل أيام قليلة ومن هنا يطرح التساؤل التالي كيف ستصبح التكنولوجيا في المستقبل القريب وتحديدا بعد ثلاثين عاما من الآن وقد يتساءل البعض منكم لما المستقبل القريب دون البعيد الجواب ببساطة لأن المستقبل البعيد يصعب التنبؤ به في ظل التقدم السريع للتقنية في العالم ولكن في ظل المعطيات التقنية اليوم كيف سيكون عالمنا قريبا؟ ماذا سيحدث لمدننا؟ لحياتنا، للواقع الذي نعيش ماذا سيحدث لنا؟ هذه قصة الأرض عام 2050 قصة التقدم المرعب للتقنية القادمة إنها الساعة الثامنة صباحاً في الأول من يناير لعام 2050 وفي أحد المنازل العصرية المزودة بالكامل بالذكاء الاصطناعي حيث أعيد تصميم مفهوم الحياة المنزلية وفق مفهوم البيوت الذكية وبطريقة تجعلك تتحكم في كل شيء عن بعد باستخدام نظارات الواقع الافتراضي أي أن الحواسيب أصبحت تتحكم في حياتنا اليومية فأصبح إضاءة أو إغلاق الأنوار وتشغيل الغسالة ومعرفة محتويات الثلاجة أو تنظيف البيوت كلها تدار بواسطة الروبوتات الذكية. حتى المرايا المنزلية أصبحت مرايا تقنية تخبرنا بآخر الأخبار وأحوال الطقس ومزودة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي حيث تتيح لك نموذجاً افتراضياً للباسك العصري ومتصلة بقواعد بيانات المتاجر الإلكترونية ومن خلال هذه التقنية أصبح قياس الملابس افتراضياً للتأكد من أن ما ستشتريه سيكون على مقاسك وكل ما عليك هو الضغط على التأكيد لشرائه وستكون الملابس في منزلك في غضون اقل من نصف ساعه اي ريثما تتناول وجبه فطورك والتي سيدخل بها الذكاء الاصطناعي لتامين افضل مزيج صحي يمنحك الطاقه اللازمه ليومك ويوم اطفالك بما في ذلك تنبيهك للاغذيه التي قارب صلاحيتها على الانتهاء بالاضافه الى المساعد الافتراضي في الطبخ فبهذه التقنيه ستصبح جميع نساء العالم قادرات على الطبخ وبصوره احترافيه فالذكاء الاصطناعي عام 2050 سيوفر لك الوقت الأكبر للتركيز على مهامك اليومية فقط أي بمجرد استيقاظك ستتنبه جميع أدوات المنزل تلقائياً وستصنع لك آلة المشاريب الساخنة كوباً من القهوة التي تفضلها بينما ستعمل أدوات المسح الضوئي لتوفير البيانات الجديدة ليومك، بعد أن عمت بنوم هادئ وصحي على السرير الذكي، الذي وفر لك العوامل النانوية لإراحة الدماغ وعزل الأصوات المزعجة. فهو سرير ذكي مزود بفراش هلامي يقدم أقصى حدود الراحة والاسترخاء. وأيضا حمامك سيكون ذكيا ومزودا بتقنية التحكم برش الماء وبحرارات مختلفة لتكون بمثابة مساج لطيف لعضلاتك قبل بدء يومك وطبعا لا يمكن بدايه يوم العمل بدون النظاره الذكيه التي اصبحت بديلا طبيعيا للهواتف ولكنها في نفس الوقت اصبحت تقنيه قديمه مقارنه بتقنيه النانو في العدسات الذكيه ولكنها ستنتشر بين الناس تماما كانتشار الهواتف الذكيه اليوم وستتيح لنا افضل تجربة للواقع المعزز، والذي يعني دمج الاشياء التي تراها من حولك بتقنية الواقع الافتراضي، واعطائك معلومات عن كل شيء تراه، اي انك ستكون قادرا على معرفة اي شيء من حولك وبأي لغة، فقط بمجرد النظر اليه، ستظهر لك معلومات عنه، وايضا ستتعرف على الأشخاص وحالتهم الاجتماعية وستكون قادرا على معرفة سعر المنتج الحقيقي وفي أي متجر بالإضافة إلى مواصفاته المادية ففي هذا العصر لم تعد اللغة عائقا بعد اليوم فستتحدث جميع لغات العالم عن طريق المساعد الذكي المزود بهذه النظرة وسيصبح العالم أمامك وكأنه كتاب مفتوح بينما ستصبح أنت بشرا بعقل حاسوب فبواسطة هذه التقنية ستكون قادرا على الإجابة على أي سؤال وحل أي معضلة هندسية وسيتحول العالم تدريجيا إلى واقع افتراضي معزز بوجودنا نحن عام 2050 ليس فيلما من أفلام الخيال العلمي أو نبوءة من نبوءات العصر القديم بل هو تسلسل طبيعي لطفرة التكنولوجيا التي تحدث الآن وواقع قادم ظهرت علاماته اليوم وستتحقق إن أراد الله لها أن تكون فالعالم الأول سيعيش كليا في مدن ذكية تقاد السيارات فيها بشكل تلقائي متصلة بنظام الملاحة الذكي وهذا ما سيجعل حوادث السير شبه معدومة بفضل الذكاء الصناعي في القيادة. فالسيارات لم تكن ذكية فقط بل أيضا مصممة للعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة وهي الأنظمة التي تعمل بالهيدروجين وخالية الوقود مما يتيح طاقة تستطيع تلبية الاحتياجات الكهربائية لتشغيل المنازل والسيارات على حد سواء وبتطور. قيادة إلى الذكاء الاصطناعي ستختلف أيضا إشارات المرور فستصبح مزودة بمستشعرات للحركة تتيح الأفضلية للمشاة وبنظام أمان عال يظهر باللون الأحمر في أضواء نانوية على الأرض ترشد المشاة في وقت العبور أي أن الطرقات أيضا ستكون ذكية وتتلائم مع الحياة العصرية وستصبح مزودة بالأنفاق السريعة والتي ستصل المدن ببعضها البعض خلال دقائق بدلا من ساعات طويلة وهي تقنية تستخدم عن طريق دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين وداخل هذا الانبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعه عاليه على وساده هوائيه مضغوطه بفعل حقل مغناطيسي يولده محرك كهربائي كبير يستمد قوته من الطاقه الشمسيه وستكون السماء حينها تعج بالطائرات الصغيرة المستخدمة لتوصيل المنتجات والأطعمة إلى الزبائن في مدينة ستكون أبنيتها عبارة عن أيقونات زجاجية كالفولاذ وهندسية كلوحة رسام عصري تعمل جميعها ضمن مركز إدارة واحد يتحكم به حاسوب مركزي يطفي على المدينة ليلا زينة ضوئية وكساء ثلاثي الأبعاد وكانه حلم من الواقع الافتراضي رسم في كتاب بلاد العجائب في عام 2050 لم يعد من الغريب أن نرى الروبوتات في المطاعم والمتاجر والعيادات الطبية ومعظم أجزاء حياتنا لأنها أصبحت مشهداً مألوفاً من الحياة العصرية فهي ترعى أطفالنا وترتب أعمالنا وتنفذ المهام الخطرة والمعقدة عوضاً عنا. إنه عالم أصبح يسوده البشر والروبوتات على حد سواء وفي ظل هذا التقدم الكبير يكون الطب قد بدأ عصر الطفرة العلمية فالأمراض التي أودت بحياة الملايين قديما أصبحت الآن مجرد نزلة برد أو سعال السرطان والإيدز والتصلب اللويحي جميعها اختفت الآن حتى إن الإعاقة لم تعد مشكلة كبيرة مع تطور عمليات زرع الأعضاء بما فيها العيون الإلكترونية للعمي وأصحاب الإصابات وستؤمن هذه الأطراف الصناعية للبشر أشياء لم يحلموا بها قط بما فيها القدرات الفائقة بفضل نظام الطباعة ثلاثي الأبعاد أصبح بإمكاننا طباعة طرف يلائمك تماما وذلك من خلال محاكاة أبعادك بدقة فائقة ولم يقتصر عمل هذه الطابعات في المجال الطبي فقط بل ستمتد أيضا نحو طباعة الملابس الجاهزة والأدوات والمنتجات الصناعية والهندسية بما في ذلك طباعة نسخة طبق الأصل عنك في عام 2050 سيكون النظام الدراسي معتمداً كلياً على الواقع المعزز بحيث تصبح المقاعد شاشات الكترونية تحاكي تماماً المنهج الدراسي مما سيجعل الطفل قادراً على فهمه وربطه بالواقع الذي يعيش فيه وهذا سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الذكاء وبشكل كبير وغير مسبوق وسيخلق مجالات دراسية جديدة ومتنوعة وستكون الأبحاث النانوية أوجه هذه الطفرة العلمية فتقنية الصغائر أو تقنية النانو هي العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة على المقياس الذري أي تحويل الأدوات التقنية من حولنا إلى شرائح ذرية وهذا ما سيخلق مفهوم نانو روبوت أو روبوتات ميكروسكوبية تساعد في دراسة الخلايا والنظم البيولوجية بالإضافة إلى الألياف مما سيقدم طفرة طبية هائلة في معالجة الأمراض والتنبؤ بها عن طريق الهندسة الوراثية النانوية وهذه العوامل ستؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة كبيرة في عدد سكان العالم حيث يحتمل أن يصل عدد سكان الأرض إلى حوالي 9 مليارات ونصف مليار نسمة مما سيخلق تحديا كبيرا في تأمين الغذاء والماء وحتى الكهرباء ولكن هذه المشكلة سيتمكن الذكاء الاصطناعي من حلها عن طريق الهندسة الزراعية التي توفر طاقة انتاجية أكبر للغذاء وأيضا الهندسة الحيوية التي ستؤمن الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية وبتقنية تضاعف إنتاجها عشرات المرات ولكن هذا التطور التكنولوجي في علم النانو سيكون له تداعيات سلبية كبيرة إذ سيوفر أكبر قدر من المراقبة الحكومية وأجهزة المخابرات على الشعوب عن طريق تطوير شرائح مجهرية تدمج في جسم الإنسان لتوفر وسيلة للتحكم والمراقبة إلى جانب ذلك سيوضع أجهزة تصوير مصغرة في كل الأماكن العامة والخاصة أي إنه ببساطة سيكون عام 2050 النهاية الرسمية للخصوصيات التقدم التقني في علم النانو قدم العديد من الفوائد للبشريه، ولكنه في الوقت نفسه نقل التكنولوجيا العسكريه الى مستوى غير مسبوق، فقد اصبح الجنود مثل الابطال الخارقين، فهم قادرين على التحليق في الهواء على الواح طائره او ستره عائمه تصل سرعتها لاكثر من 200 كيلومتر في الساعه، وسيوفر للجنود في المعارك اجهزه للرؤيه الليليه. التي تتيح للجنود رؤية ليلية أفضل لإصابة الأهداف بدقة كبيرة وليس هذا فقط ستدخل الحشرات الجاسوسية أيضا حيز التنفيذ وهي رقائق الكترونية طائرة يستطيع الجنود إطلاقها بأيديهم لمساعدة الجنود المنتشرين في ميادين المعارك على استكشاف التضاريس القريبة منهم والمناطق المحيطة بهم مع تحديد أماكن وتجمع العناصر المعادية. وسيكون الجنود متصلين مع بعضهم بواسطة نظارات ذكية تتيح لهم تحليل نتائج المعارك ورسم الاستراتيجيات وسينتهي عصر الرصاصات النحاسية وسيحل عوضاً عنها أسلحة الليزر الفائقة أي أنها أصبحت حرباً تقنية بامتياز على الرغم من أن عام 2050 يحمل الكثير من الجوانب التقنية المتطورة ولكن هناك تحديات خطيرة ستواجه البشر آنذاك أهمها هو تأمين المياه العذبة إن المياه الصالحة للشرب ستنخفض وبشكل كبير بحلول عام 2050 مما سيدفع الدول العظمى لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحلية مياه البحر ومع هذا ستكون كميات الطلب أكبر بكثير من كميات المياه المحلة مما سيرفع كلفة الماء عشرات الأضعاف وستصبح فعليا تساوى بالذهب وسيعاني الملايين من سكان الأرض نقص المواد الغذائية بسبب نقص المياه العذبة حيث يتوقع انتشار المجعات لا سيما في إفريقيا وجنوب آسيا كما أن زيادة أعداد البشر سيؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية كالقمح والذره والأرز مما سيخلق حروبا كبيرة سببها الرئيسي التنازع على مصادر وحصص المياه الصالحة للشرب وفي الوقت نفسه ستزداد عدد الهجمات الإلكترونية مما سيسبب أضرارا جسيمة على العالم أشارت دراسة طبية إلى أن نصف سكان العالم أي نحو خمسة مليار إنسان سيعانون ضعفا في النظر بحلول عام 2050، كما أن واحدا بين كل خمسة ممن سيضعف نظرهم قد يصابون بالعمى الكامل، فقد أوضحت دراسة نشرت في مجلة أوبتالمولوجي أن فقدان البصر بسبب ضعف النظر سيتضاعف سبع مرات بين عامي 2000 و 2050. ليصبح بذلك واحدا من الاشكاليات الصحيه الكبرى في العالم ويقول باحثون من معهد برين هولدون للبصر من جامعه ساوث ويلز في استراليا ان نمط الحياه العصريه سيهدد النظر بشكل كبير بسبب الحواسيب والرقائق الالكترونيه اضافه الى النظر بتركيز عال في شاشات الهواتف الذكيه كما اكدت مديره برنامج ذاكره العالم بمنظمه اليونسكو جوي سبرينجر أن التعددية اللغوية العالمية تواجه خطر الانحصار وقالت إن دراسة أجرتها المنظمة بيّنت أن نصف لغات العالم ستختفي بحلول عام 2050 لا زالت التوقعات والتقارير والدراسات التي تتطلع إلى مستقبل البشرية خلال الثلاثين عاماً القادم مستمرة ولا تتوقف بهدف البحث عن حياة أفضل للإنسان على هذه الأرض فيما تشير مجمل الدراسات من نشوب حروب كبيرة إن كل ما تم طرحه في هذا الوثائقي هو احتمال بني من الوقائع الحالية ويبقى العلم وحده عند الله سبحانه وتعالى